مشاهدينا ومستمعينا الكرام لاول حلقات بودكاست جن اهلا وسهلا ومرحبا بكم بينا ومستمعينا الكيمويه من جامعه كايزوس بالمانيا لت... عشان ومن هنا ده بي... بيدعوني ان انا اتطرق للسؤال الثاني هو قلتي انه كانت ما شاء الله رحله طويله وكانت مكلله بالنجاح بس أكاد أكيد كان فيها آه, تحديات كبيرة جداً والحقيقة آه, للمشاهدين والمستمعين برضو آه, اللي انتوا لسه ما حكيناش عنه لغاية دلوقتي هو إن موضوع الحلقة النهارده هو الرضا و انا كنت حابه اعرف قبل ما احكي لكم اكتر انا ليه اخترت الدكتوره عائشه كنت حابه اعرف احكي لنا شويه اكتر عن التحديات اللي بتواجهك بقى في دورك بعد لما خلصتي الرحله الطويله دي ايه طبيعه التحديات اللي بتواجهك اكيد كان في تحديات في الماضي بس احنا عايزين نركز اكتر دلوقتي في في دورك كأم دورك كريادية في محيط العمل احكي لنا اكتر عن ايه التحديات اللي بتواجهك يعني والله هو ما بعرف حدا فيه فينا كلياتنا احنا البشر ما عندوش تحديات، فهي سبحان الله هي جزء من حياتنا ومن غير هذه التحديات صدقيني احنا يمكن ما بنمشيش خطوتين لقدام دائما الانسان لازم ياخذ التحديات هذه كشيء ايجابي جدا في حياته، الابس اند داونز هذه الحياه يوم معك ويوم عليك مثل ما بيحكوها جزء مننا أنا يمكن التحدي الكبير اللي واجهني في كل حياتي هي مسكينة مشاعر ماما. آه دائما كان الخوف دائما الدموع كانت دائما ال... لذلك كنت حتى ما بحبش كثير استشيرها حتى ايش ما استثيرش عواطفها يعني في الخطوات التالية يعني لما أحكي لها أنا أحامل كذا آه عارفة إنها حتزعل قبل ما تقول آه لا لا هي في <تصفيق> جمله من الحزن قبليها خليني احكي عرفتي <تصفيق> ف كانت هذه والله هي يعني اهم تحدي الان لو بدي اخذ كل مرحله ما في وحده عندي خلت من التحديات بصراحه ولو حندخل فيها حنحتاج نهار كامل نتكلم فيه لكن انا بيهمني فعلا انه نفهم أن التحديات هي جزء من حياتنا العقبات اللي هي بتوقع في حياتنا هي أصلاً لازم تكون دافع لنا هتحرك للأمام عرفتي علي مثل ما لك دايماً كنت أشوف أي باب يغلق لا لا أغلقته الله حيفتح ألف باب عرفتي لذلك أنا دائماً أنظر لهذه التحديات بشكل جداً جداً جداً إيجابي بحب المقولة اللي بتحكي لك ما في خبرات سيئة ولكن في خبرات وكذلك انا بالنسبه لي ما في تحديات سيئه في تحديات سبحان الله لو تحبي اعطيكي امثله اعطيكي ولكن لا اعتقد ان الامثله راح تعطيك اياها ما مر فيها كل واحد فينا من حياته اهم شيء كيف انا بدي اتعامل معها اتعامل معها بكل هدوء بكل رضا بالصبر بوعي بواقعيه وبسم الله توكلنا على الله واتجاوزها أو وربنا سبحان وتعالى معنا سبحان الله <تصفيق> سبحان الله العظيم يا أنا عايزة أقول لك أن أنت كمان في كلامك وضحتي فرق كبير أنا دايما بقوله للناس اللي بتجي لي هو أن في فرق ما بين المشاكل والتحديات أول أو لما أقول أنا عندي مشكلة خلاص كده أنا عندي مشكلة هقعد أعيط هقعد أزعل هقعد أقف <تصفيق> عن السعي يا لكن لما أقول تحدي هو حاجة بطبعها عقبة في الطريق وأنا بكتهد وبشوف المنافذ اللي أقدر أسعى فيها بحيث ان العقبه دي تتزال فهو أوه. انا دايما بحب استخدم كلمه تحدي عن مشكله لان زي ما انت قلتي هو الحقيقه انه انه طبعا رب العالمين رزق واسع وهو حاططنا هنا في الدنيا كاختبار لينا يعني. كلنا يا وازاي الواحد يجتاز إزاي الواحد يكتاز الاختبارات دي والتحديات دي ويصل لمقام الإحسان في التعامل وفي الحياة ومقام الرضا وهو ده موضوع حلقتنا بعد كده ده بيتيح لك أنك تعيشي تجربة الحياة اللي رب العالمين وعد بها في المصحف أكيد مثل ما تفضلتي هي, هي العقبات هذه خلينا نحكي عنها هي التحديات الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش هتحط لك تحديات أنت مش قادر عليها عرفت علي؟ 100% حتقدر عليها هي بس كيف انا اتعامل بهذا الموقف؟ كيف اتعامل بصبر؟ كيف اتعامل بواقعيه مع هذه هذه الامور وهي سبحان الله حتمشي والله حتمشي سبحان الله ولو ما مشتش هذه التحدي اللي امامي فلنعلم ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يميز الناس. يا؟ في ناس حتتخطاها وحتوصل لقدام وفي ناس بالعكس هي مكانها هون وهو كويس ليها. هو خيري فانك ما قدرت تتجاوز هذه العقبه او هذا التحدي فلان الله سبحانه وتعالى اختار لك هذاك المكان وهو هذاك بالضبط المكان اللي بيناسبك وفيه الخير ليك. سبحان الله العظيم، ورب العالمين كمان بيقول في المصحف ان سعيكم لشد يعني أحسنتي. كل واحد كل واحد فينا ليه طريقته كل واحد فينا ليه المقام اللي هو رب العالمين كاتبه له ان هو يوصله في الدنيا وهو دايما الفكره هي ازاي احنا بنصل يا هل بنصل بكد وارهاق وكذا ولا هل بنصل توكلا على رب العالمين واستمتاعا باي شيء احنا بنمر بيه يقينا انه في خير في طالما احنا بنمر بيه وهنا بقى انا عايزه اقول ليه انا اخترت الدكتوره عائشه شخصيا لان ما شاء الله تبارك الرحمن انا اتقابلت معها على زوم كده برضه من كام شهر والحقيقه ما شاء الله لفت انتباهي جدا ان انا وانتي في فينا جوانا موضوع الرياده ده ان احنا عايزين نترك اثر ايجابي وننفع ناس بعلمنا وخبرتنا وما شاء الله تبارك الرحمن أنا برضه استشعرت في خلال رحلتك وكلامك إنه قد إيه كان جواكي رضا شديد الحمد لله يا رب العالمين إن رب العالمين رزقك بالكينونة دي إن أنت تكوني راضية وسط التحديات وأنا اخترت الموضوع ده بالذات لإنه أنا دلوقتي بعمل البيزنس بتاعي دلوقتي الحمد لله أنا مدربة وبساعد الناس أن أهيلهم أن هم يصلوا لمقامات ريادية وقيادية وأول دلوقتي لما باجي أتكلم أنا بعمل كده وبساعد الناس وهكذا وعندي برامج تدريبية للأسف الشديد في يأس شديد في المجتمع العربي وتحديدا المجتمع المصري أنا مصرية وعائشة أردنية فلسطينية صح؟ صحيح يعني في احنا عندنا جراوند عندنا في للأسف في يأس شديد وزي استنكار شديد عن تطور الذات وانا لاحظت انه ما شاء الله في كلام عائشة انه التطور ده موجود جواها وان الحمد لله رب العالمين من عليها بمفاتيح الرضا اللي احنا نتكلم عليها باستفادة اكتر فحبيت ان انا يعني يكون لي السبق ان احنا ننفع الناس بهذا العلم وكمان بهذه التجربه الانسانيه ويعني تاني انا بشكرك شكرا جزيلا طبعاً. على ان انت فتحتي المساحه واديتي لنفسك الاذن واديتينا كمان الاذن احنا نستمتع بالتجربه الانسانيه دي ومشاركتها ونامل من الله ان شاء الله ان هي يكون فيها نفع كبير جدا عم. للشباب هنتكلم بعد شويه فزي ما احنا قلنا انه التحديات دي بتواجه البني ادم في كل لحظه في حياته وفي كل طريق يعني هو ماشي على الطريق السؤال هنا اللي احنا لازم نسأله هو ايه الحاجات ايه المفاتيح او ايه الفاكتورز اللي بتساعد ان الواحد يتخطى هذه التحديات انت ايه من وجهة نظرك ومن تجربتك الانسانية والله تحبي اني خليها هذه نقطة متأخرة شوية ولا نبدأ فيها هلأ لا تفضلي لا ابدأي فيها شوية. اوكي خالص ان شاء الله تعالى لاني انا دايما سبحان الله بحب اربط دائما رضا بالناحيه الإيمانية خليني أحكي لك إياها عرفتي علي ولكن لو أنت حبيتي مثلا إنه تشوفي رأيي أنا الشخصي من تجربتي سبحان الله العظيم والله ما رأيت مثل الرضا دول النفس صدقا هو مقترن اقتران شديد خليني أحكي لك إياها بالصبر يعني الإنسان اللي عنده الصبر هو إنسان على الأغلب هو إنسان سبحان الله راضي عن كل شيء الله سبحانه وتعالى اعطاه عرفتي عليا لذلك دائما الانسان اللي عايز يعيش راضي بما قسم الله سبحانه وتعالى لازم يتحلى بالحد الادنى من الايمان بان الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر لنا المقادير كلياتها صح ولا لا طب هل احنا بنقدر نغير هذا الشيء الله سبحانه وتعالى كتبه علينا وقدر لنا اياه اكيد لا سبحان الله العظيم لذلك لابد ان نقبل كما هو وهذا رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا أنا كمان صراحة من مشاهداتي لكتير الناس اللي بتكون غير راضية عن نفسها خليني أتكلم عن المحيط العمل اللي أنا فيه خلال مسيرتي الدراسية والعملية كلما كان الإنسان متقبل ذاته مثل ما هو كلما بيكون عنده مستوى رضا أعلى وانا بحكي لك اياها هذه اصلا من تجربتي الشخصيه، لاحظي قعدتيها اكثر من مره اني انا وهذا صحيح وحقيقه المحجبه الوحيده والعربيه المسلمه المحجبه الوحيده في البي اس بهذا الكم الهائل من الناس المحيطين فيها اصحاب الثقافه الثانيه. انا لو ما كنتش متقبله نفسي الصعب اني امشي فيها، صح ولا لا؟ <تصفيق> حيكون أمس. صعب يا حيكون صعب جدا اني اقدر امشي خطوه اصلا واحده في في البي هذا اكيد يعني لذلك لازم الانسان يكون عنده تقبل لذاته، اذا انا تقبلت ذاتي حيكون عندي قدره ايضا انه الناس اتواصل مع الناس والناس تتقبلني. هو نوع هي فعلا اي شيء لازم انا انا بنظر له كنوع من التفاعل الكيميائي المتوازن اللي انا بقدمه للاخرين باخذه منهم في المقابل، لذلك بخرج من من من قوقعه، بخرج من قوقعه اللي أنا حاطه نفسي فيها لعالم أرحب مع عباد الله سبحانه وتعالى. من الأمور اللي بتساعدني على الرضا لو حتكلم عن نفسي أنا صدقاً لا أقارن نفسي مع الناس. خلاص بحكي أنا هيك وهم هيك. يعني إذا كنت أنا قوية في أقوى مني، وإذا كنت أنا ضعيفة في أضعف مني، وإذا كنت ذكية في أذكى مني، وإذا كنت يعني حسب عرفتي. لذلك لا يمكن أقارن نفسي مع الناس وأدعو الناس أنه واحد يقارن نفسه مع الناس لأنك عمرك لن تصل إلى الرضا الإنسان الكامل المتكامل المثالي غير موجود على هاي الأرض عرفتي عليا يا. وحقيقي أنه كتير ناس بيصيبها الصخط والسخط هو عكس الرضا ماشي؟ ليه بيصيبها السخط سبحان الله يعني يا سارة يعني إحنا بشر بالأخير وبشر ضعيف الله سبحانه وتعالى خلقنا فينا ضعف يعني وفينا عواطف فالانسان كل انسان فينا عنده نقاط ضعف وفي عنده نقاط قوه بتلاقي الانسان الصاخب دائما مركز على نقاط ضعفه لا انا فاشل في هذا الشيء لا انا مش همشي في هذا المجال لا ليش طب ما ما فيش عندك نقاط قوه اخرى مثلا تقدر مثلا تركز عليها اكثر تبرز فيها نفسك اكثر تنجح فيها اكثر وبالمقابل تشعر بالرضا. مم. اكيد، بالعكس اصلا انا لو كنت عارفه نقاط قوتي ومهمله نقاط ضعفي، حلو لو بقدر اشتغل عليها ماشي؟ لو بقدر اشتغل على نقاط ضعفي مثلا. واطورها واحسنها، طب ليش لا؟ لكن لو لو وجدت صعوبه في هذا المجال، طب ما اركز مم. على نقاط قوتي، طب ما هي, هي نقاط قوتي الله سبحانه وتعالى خلقها فيها طب ما اركز عليها كثير وارسم من خلالها صوره توصلني للنجاح. فين المشكله؟ مم. صح ولا لا؟ وكمان يمكن يمكن مشكلتنا في تخيلنا لمستقبلنا او تخيلنا لصوره الناجح انه احنا ناس مفصولين شويه عن الواقع يا احلامنا كبيره جدا، صح ولا لا؟ بعيده عن الواقع، بعيده عن العمليه، لذلك تلاقي الانسان بالاخير صعب انه يوصل لهذا النجاح اللي هو بتمناه لنفسه. فمن الجميل حتى لو انا حركز مثلا او ارسم صوره لنجاحي بالتركيز على نقاط قوتي على الاقل على الاقل لازم تكون هذه الخطه مرسومه بشكل واقعي وملموس يعني اكثر وفي امكانيه اصلا لتطبيقها عرفتي علي هذا انا بالنسبه لي جزء جدا جدا جدا مهم من, من, من الرضا عن النفس ما شاء الله الواقعيه صراحه انا كثير كثير كثير بحبها كنقطه طيب نحكي ركزنا عن نقاط قوتنا احنا امننا بالله وركزنا عن نقاط قوتنا وما قررناش انفسنا في بعضنا وكنا عمليين وواقعيين وحطيت خطة للنجاح لا ما تحطش خطة حط خطة A B C بدل الخطة احط خطتين وثلاث لو ما وصلتش عن طريق خطة B اوصل عن طريق B ما وصلتش عن طريق B بوصل عن طريق خطة C ما حطش طريق واحد للنجاح افرع الطرق للنجاح لو الطريق هذا انسد انا عندي طريق ثاني مفتوح. صح ولا لأ؟ ممتاز آه، طبعاً لازم يكون في عندي مرونة لازم يكون في عندي تأقلم مع المتغيرات يعني الرياح لا تحب دائماً كما تشتهي السفن في yeah. طبعا ففي هذه الحاله بحتاج مثلا يكون في موتور بالسفينة حتى يحرك لي في اذا اذا لم تحب السفن صح ولا لا او الخطه به ان اوقف السفينه لغايه ما تهدى العاصفه او حتى انه مثلا تيجي الرياح اللي تمشي في الطريق المناسب اذا لابد لأ ان يكون عندي هذه المرونه وعندي القدره اني اتعامل مع التغير المفاجئ اكثر الناس اللي بتصيبهم حاله السخط انه هو بصراحه غير مستعد ابدا لاي نوع من انواع التغيير خلاص هو تعود انه الحياه لازم تمشي معي مثل ما انا بدي تمشي مم. الحياه معي بالشكل اللي انا بتمناه اي خلل بسيط في الخطه اللي هو راسمها لنفسه تلاقيه الحمد لله انهيار عصبي burn اوت صح ولا لا؟ لا. يعني. لا ما بينفعش طبعا حيدخل في حاله مش بس من من العصبيه ومن الصحيح يدخل في حاله من burn اوت من من من اكتئاب من من من اوجاع لها اول ليس لها اخر طبعًا. فلازم طبعًا. ولذلك لذلك في في مرحله انه نحكي عن عن عن الرضا لابد كمان انه الانسان حتى يكون راضي بصراحه لازم يحط نفسه باشخاص ايجابيين اممم يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يا. إذا أنا المشي مع ناس إيجابيين وناس ناجحين في المجال اللي أنا بديه وأرجو من الجميع ما يفهمش النجاح إني أنا أخذت البكالوريس وأخذت الماجستير وأخذت الدكتوراة أرجوكم هذا مش هو النجاح بس أنت ممكن تكون ناجح بالرياضة أنت ممكن تكون ناجح بال ما بعرف ب... حتى كأب كرب أسرة كأم صح ولا لأ مش طمع. بس النجاح هي الشهادات اللي احنا بنعلقها على الحيطان وبنحمل فيها الألقاب وبندور فيها يعني لا فذلك لازم تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين تكون أنت أيضا إيجابي <تصفيق> ما تكونش سلبي <تصفيق> وصيهم تأثر عليهم ليه؟ لأنه الإنسان يتأثر بمحيطه ممتاز خليني بس خليني أعمل بوز هنا علشان أنا عايزة أجمع كل الكلام الرائع اللي أنت قلتيه في حاجة بسيطة الجمهور دايماً يحتفظ بيها في ذهنه حتى يا اكتبوها على الحيطان والله حطوها قدامكم خلوا العلم ده خلوه يصل إليكم هي مش نصائح لأنه مفيش حد بيعمل بنصيحة حد فاهم؟ هي كل اللي إحنا بنعمله بس إحنا بنزود وعينا عن طريق تجارب الآخرين ايه المفاتيح اللي الاخرين عملوها بحيث ان احنا نعملها ونحطها ايضا نحط لها وجود في حياتنا. فلانا انا اللي انت قلتيه هو ان انت عملتي بوعي وجهد على ان انت تبطلي تقارني نفسك بالناس. اه طبعا لان اكثر الناس بيقارن نفسه بالناس وده واقف فين وانا واقفه فين وانا واقفه فين ايوه, أيوة. ف... دي اهم حاجه انت عملتيها ان انت عشان تحصري دايما التركيز يكون من عائشه بتاعت النهارده لعائشه بتاعت بكره وهو ده فقط لغير غير يا سدي يعني دي اول حاجه انا سامعه ان انت عملتيها واتكلمتي عنها وتاني حاجه هو ان انت دايما عندك أهداف على على شكلة إحنا بنقول في مجال الكوتشنج بيرفورمنس إن الواحد يضع خطة واحد واثنين وثلاثة وزيها فكرة حاجات إحنا ما تعلمناش للأسف نعملها في تربيتنا أو كذا اللي بيكتسبها بيكتسبها من الحياة العملية بس هي دي حاجات إحنا مش متأسسين عليها في ثقافتنا ولكن الموضوع ده مهم جدا إن الواحد لما يجي يضع هدف يكون هو وضع واحد, اتنين, تلاتة, طريق واحد اثنين ثلاثة وبعد كده يقدر يبدأ نفسه يطور من نفسه خطة واحد نفعت ولا ما نفعتش ايه اللي أيوة. نفع ايه اللي ما نفعش خطة اثنين وهكذا زي بالظبط ما تشاط الكورة انه أيوة. انا مش هزا ما اكسبه لا انا بضع خطة معينة ان انا اكسب بعد كده ما بكسبش اوكي طب ايه اللي حصل يا انا عايزة آه اروح فين تاني ايه اللي هيحصل الخطه اللي جايه وهكذا فدي اهم حاجه برضو انا سامعاها ان انت يكون عندك المرونه انك آه. تبصي هنا وهنا وهنا وانه لما حاجه ما تنفعش ده مش معناه ان عائشه فشلت ده آه. معناه ان الحاجه هي اللي فشلت اه يا. ودي خبره بالمناسبه بالنسبه لمساله المرونه يا. يا انت لو عندك خلينا نحكي كده يعني لوح خشب ولا غصن خشب مم. ناشف مم. لو عملتي فيه هيك حينكسر مم. لو كان طري شويه ومرن حتحركيه مثل ما بدك من غير ما ينكسر الغالبيه للاسف فينا هو مثل غصن الخشبه الناشف اي تغيير يحصل فيه الله اكبر كسر يا yeah, حقيقة فعلا the حقيقة, حقيقة. للأسف والله يا <تصفيق> سارة أنا بتجيني صحيح أنا قلت أنا متخبية عن الأنظار لكن في ناس بتمسكني على الماسنجر كثير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هم هم بيعرفوا إنه يعني بلا استثناء بكل صدر رحب أنا يعني بجاوب على ال على استفساراتهم ولما بتأخر بسبب الظروف بعتذر جدا يعني لكن بيعرفوا الجميع خاصة اللي بيكتبوا لي رسالة كاملة إيش هم اللي بدهم إياه على طول بياخذوا مني الجواب مش مثل الناس اللي يعني السلام أيوة. عليكم اليوم وبكره حالك وبعد بكره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا يعني ايوه ايوه حاسه والله بتحسها حاجات احيانا في آه العائلات بالضبط ف ف دائما بلمس يعني من من من فئه الشباب الشباب والشابات طبعا احنا بنتكلم حتى لو تكلمنا بصيغه المذكر احنا نقصد يعني الشباب والشابات يا, يا الله قله المرونه يعني شيء محزن بصراحة لأنه كيف حتمشي في حياتك إذا ما كانش في عندك مرونة سواء حياتك الخاصة أو حياتك العملية أو حياتك الأكاديمية لا ما فيش مرونة هو شايف خط واحد وهو بدي يمشي في هذا الخط عرفتي علي؟ طبعا. طبعاً. في بعضهم بياخد معي وقت اني أقنعه آه لا مش لازم هذه الجامعة قدم على جامعتين ثلاثة مثلا أفضل مش إذا التخصص هذا فعلا هو اللي بيناسبك آه حاول تقدم على تخصصين أو اكثر في كتير بيجي مثلا سؤال لا أنا عايز التخصص هذا لأنه مجاله كويس خلي عندك مرونة يا ابني اليوم مجاله كويس بس مش معناته بكرة مجاله كويس ومش دلوقتي. معناته ان رب العالمين كاتب لك الرزق ده هو هو هو كويس اه فبعدين يعني انا برضه أيوة. والديني من كتر ما بيحبوني اللي هو انت بتعملي عملك الخاص ده البزنس بنى البزنس عاملاه أو اوحش وقت في الدنيا تمام يعني اللي <تصفيق> يعني هو استنى بقى لغايه لما اشوف احسن وقت في الدنيا ما فيش الكلام ده <تصفيق> <اللي> يعني <تصفيق> بيكون عنده مرونه ان هو أوه. زي ما انت بتقولي يقبل تغيرات الحياه زي ما بتيجي بتعرفي يعني إيه؟ صدقيني من من العوامل المهمه في نجاحي بالشركه صدقا وانا هذه باخذها كفيدباك يعني من من المدير تاعي انه عندي مرونه في العمل يعني الحمد لله الحمد لله بكون مثلا بشتغل مشروع طبعا في مشاريع قلت لك بتاخذ 3 وأربع 4 سنوات وبيجي مشروع عايزه اسبوعين ثلاثه فدائما دائما بحكي لهم اه في عندي هنا فراغ ممكن ادخله بيناتهم بتلاقيني إيه اخلصوا بسرعه بدل ما يستنى ثلاث اربع شهور هذه المرونه بجد رافعه يعني الحمد لله انا بتكلم بس من هذا ولاول مره بتكلم لانه ان شاء الله عارفه انه ممكن حد يستفيد من من من من هذه الخاصيه يعني يخلقها في نفسه، كيف يخلقها استغفر الله ربنا سبحانه وتعالى هو بيخلقنا ولكن يمرن نفسه عليها، انا انسانه مؤمنه انه كل شيء في الحياه ياتي بالتمرين. كل ممتاز. شيء في حياتي بالتمرين كل شيء حتى في مثل الماني بيعجبني بيحكي دي اوبنغ ماخ دن يعني التمرين يخلق ال... يخلق المايستر ايوه اللي هو ايوه المعلم المعلم هو شخص ايوه بالظبط باللغه المصريه التكرار بيعلم الشطار اه او التدريب بيخلق هيوة. المعلم يعني معلم الصبر ايوه بيجعلك خبير بالحياه بي... عرفتي فانا برايي انه حتى الرضا وان كان يم. هو عمل قلبي هو ياتي بالتمرين زي الصبر، زي اي عباده تاتي بالتمرين، تاتي بالممارسه، كل هذا اللي انا بعتقد اني يعني النصائح او النقاط اللي قلت لك اياها اللي انا بتبعها هي كلها تاتي بالتمرين، عرفتي علي؟ يعني انا يعني لو احكي لك انا قلت لك يمكن اخر نقطه ايش قلت لك اياها؟ انه الانسان يحيط نفسه باشخاص بي ايجابيين، صحيح؟ طيب طبعا انا كثير بحرص على نوعيه الاشخاص اللي حواليا كثير وانا لما بحكي لك اشخاص ايجابيين بحق انا ما بحكي لك يعني الناس بتاعت ضحك وفرفشه ويعني بلغتكم ونطلع وكذا لا لا والله العظيم ما رايت ناس اكثر ايجابيه من اصحاب الابتلاءات. سبحان الله والله العظيم يا ساره والله ما رايت اعظم من اصحاب الابتلاءات المربوطه ابتلاءاتهم بالايمان طبعا عرفت علي؟ أو تقبلهم لهذا الاتلاع بالإيمان هم هدول الناس اللي أنت لو اختلطت فيهم هتعرفي إيش يعني الرضا تعرفي إيش يعني المشاعر الإيجابية وتعرفي إيش يعني النعمة اللي أنت فيها هم بتعرف اغلب الناس اغلب الناس لما نيجي نتكلم عن ايجابيه اللي هو ايه كلام للاسف اللي هو التنموي بتاع انا حلوه 10 مرات وانا غني 60 مره حاجه صعبه جدا بجد للاسف ما عندناش الوعي ده على الاطلاق والوعي ده احنا محتاجين نتكلم يا جماعه لا ده هو الوعي ده هو البذور اللي احنا بنحطها علشان نحصد حصاد في المستقبل اما انا جي اجي اتكلم هو زي ما انت قلتي بالضبط انا دايما بشوف ان ان الدين بيدينا ال العواميد الاركان اللي نبني عليها حياة صالحة يا يعني نبني عليها حياة طيبة زي ما رب العالمين بيقول فانتي تاني انا هعيد أه أه أه أه أه هلخص الكلام الكبير اللي احنا قلناه لان هو كلام كبير وهو فعلا هيصل وعي الناس على حسب درجات وعيهم ولكن يعني اللي احنا عايزين دايما نحط وعينا ليه او نحط تركيزنا عليه انه زي ما انتي قلتي انه الواحد لازم لما يجي يضع خطه يكون عنده مرونه وان المرونه دي شيء الواحد بيتدرب عليه تاني حاجه انا مع نفسي بدل لما اركز على قوات نقاط حاجات انا مش كويسه فيها او انا شايفه ان انا مش دي اقوى حاجه عندي زي ما انت قلتي انت دربتي نفسك مع الوقت ومع خبرات الحياه ان انا اركز على مواطن قوتي واعلم منها واطور منها بحيث هي دي اللي تضغطي على المواطن الضعف اللي مش بشوف طبعا بحكم تدريبي وكذا مش بشوف ان في بني ادم ضعيف بشوف ان ان رب العالمين يعني بي او في نقاط ضعف لا هي كلها شخصيات بتتكون بمحيط البيئه اللي احنا بنتربى فيها فزي ما انت قلتي واحسنتي القول هو واحد مفتاح مهم جدا من مفاتيح الرضا ان الواحد دايما يركز على مواطن قوته ويطور وينمي فيها دي حاجه تاني حاجه انه الواحد يكون مرن في التخطيط وهكذا في خطته يكون مرن في فكره ناحيه التخطيط ودي حاجه من تطويريه اسمها البرفورمانس ان الواحد يطور البرفورمانس بتاعه وثالث حاجه انت قلتي عليها هو انه ان الواحد يحوط نفسه بناس ايجابيه تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف <تصفيق> معنى انه ايجابي ده معناه ان هو بيضحك ويبتسم وده معناه بالانجليزي بنقول عليه فيك معناه ان هو بيصطنع الايجابية لأ ده هو واحد راضي وقوي ودوره فعال اي مكان هو فين دوره